Ég ákveða að senda náum við Háskólin Reykjavík vegna þess að ég fannst að hann verið miklum tengslum við atvinnulífið, nýjunga gjar, og hann verið samt standa alveg með þétta bak við nefnum í sína, hvort það séu búin í námi eða er að stunda og einni er til að slífið og skemmtilegt þannig. Ég fer á bókasamni, það er rosalega góð staður, aðstæðan í skólanum er alveg góð en þú fær fyrir mér að næði inn á bókasamni og þá dettur maður að þessi staðum til að taka smá þásu og fá hreyfinguna og líka bara honga spjalla við vingunaar <gryllum>